Uh, kwa mijengo da habari kamili utapata ndani ya gazeti la Champion ikiwa naonyesha nyumba ya kila mjiri katika magazeti kwa hii leo ikiwa ni Jumatano ya uh, na, uh, na, na nane 2018. mfupi inafata taarifa ya habari. taarifa ya habari ambapo tunaanzia Mwanza Jeshi la polisi mkoani humo, limesema linafanya uchunguzi kuhusiana na kifo cha mkurugenzi wa fedha na mipango wa hospitali ya Rufaa Bugando jijini humo, aliyefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali hiyo akizungumza na vyombo vya habari jijini Mwanza kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Jonathan Ishana amesema mkurugenzi huyo Susan uh, Bartholomew uh, na wafanyakazi wengine wanane walikuwa nakabiliwa na tuhuma za ubadhilifu wa zaidi ya ni zaidi. mkurugenzi wa mipango na fedha wa Hospitali ya Rufaa ya Bugando kinamkutanisha Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Jonathan Shana na vyombo vya habari. Habari za kifo cha sister Susan zilizoanza kuvuja kupitia mitandao ya kijamii zimewashangaza wengi kutokana na mazingira ya kifo cha mtawa huyo. Marehemu alijirusha toka gorofa ya pili ya hospitali hiyo hadi chini na mgongo na baadaye kufariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu Sister Susan Bartholomew na watumishi wengine wanane wa wa hospitali hiyo walikuwa wakikabiliwa na tuhuma za ufujaji wa zaidi ya shilingi milioni 300 punguzi wa wali unaonesha kuwa katika ofisi aliyokuwa akifanyia kazi marehemu alikuwa kiongozi wasiliperekia baadhi ya tumishi wenzake kusimamishwa kazi na kupitishwa uchunguzi na baadhi yao kufukuzwa kazi. Wakati huo jeshi la polisi mkoani Mwanza limafukuza kazi askari wake wawili PC Enoch wa kikosi cha kutuliza na PC Robert wa kikosi maalum kwa tuhuma za kukutwa na vipande viwili vya meno ya tembo zenye wa zaidi ya kilo 20. taarifa kuwa kwa hizi tulizifanyia kazi kwa kushirikiana na kikosi kazi cha taifa cha kupambana na ujangili kanda ya Ziwa na baadaye kufanikiwa kuakamata watummi watajwa hapo juu wakiwa na meno hayo mawili ya tembo na kwa sasa hivi jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunaendelea kufanya msako wa nyumba, wa nyumba uvingu kwa nyumba uvungu kwa uvungu pango kwa pango kuatitisha kwamba sio kwa, kwa, kwa wanashirikiana na askari hawa watobu wa nidhamu tunawatia baroni that's serious to this nawapa dakika sufuri. kama tumeweza kukamata askari wetu wao ni kama inzi tu zinapomaliza kuongea hapa waanze kujisalimisha kwa jeshi la polisi kituo chochote sehemu yoyote walio askari hawa PC Enoch na PC Robert wanatarajiwa kupandishwa kizimbani ijumaa wiki hii original Shirika la Umeme nchini Tanesco limeanza zoezi la kubadilisha ufungaji wa miti za umeme zilizofungwa ndani ya nyumba na kuzifunga nje na kwenye nguzo za umeme ikiwa ni njia mojawapo ya kudhibiti uwezi wa umeme wanaochezea mita hizo. Afisa usalama Tanesco mkuu Ilala shami dunia. amesema hayo wakati wa zoezi la ukaguzi wa miundombinu ya umeme katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam ambapo amewashauri wamiliki wa nyumba na wapangaji wa nyumba au fremu za biashara hizo kabla ya kuandikishana kataba wa kuishi au kufanya biashara taarifa zaidi na hali bigangana Maafisa wa tanesko na wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiendelea na zoezi la ukaguzi wa miundo minu ya umeme. Kaweka hizi wao kwenye kwenye weme unapoingia hapa. Ameza hizi hapa uniti alizotumia zile 50 zilizokuepo baada hapo amne ndivili viti vingine avisaub. Wakiwa katika maeneo ya msasani jijini Dar es Salaam wanakutana na utata. Je, ni nani hasa mu kutuwa imegushi ni ya umeme tunga, kasi yapa, kasi, ndo na hivi, mime, katika hali hii afisa usalama tanesko mkoa wa ilala shami dunia anatolea ufafanuzi na kwa wenye nyumba na wapangaji kwa kikisha usahiji ni ya huduma ya umeme kabla ya kutuwa waahakikishe kwamba kabla mpangaji mpya hajaingia kwenye nyumba yake ahakikishe kwamba miundombinu yetu iko salama atahakikishaje ni kwa naye mwenyewe kuja tanesko. kutufahamisha kwamba bwana mimi nilikuwa na mpangaji A amehama nataka mpangaji B aingie lakini naomba mkague miundombinu yenu mniambie kwamba yule A aliacha salama Shami dunia amesema tanesco wameanza zoezi la kuhamisha mita za ndani na kuzifunga nje ya nyumba au kwenye nguzo za umeme ili kudhibiti ni rahisi pia mtu kuichezea mita lakini linapokuwa juu ya nguzo kwanza huwezi kupanda juu ya nguzo kule na hata ukiweza watu wote wanakuona kwamba unapanda juu ya nguzo kwa hiyo wewe chochote unachotaka kufanya kama unataka kuingiza umeme au chochote kile utaingiza ukiwa ndani kwako bila kuichiulisha mita kule juu ya nguzo kwa hiyo ile inafanya mita yetu inakuwa salama zaidi kwa upande wake afisa usalama tanesco mkoa kinondoni kaskazini muhammed mtoro amewataka watanzania Tanzania kutokohujumu miundo ya umeme tarifa yote unajua kama CM si Fund tunapata hujuma Fika ofisi ya TANESCO toa taarifa si tutafanyia kwa sisi kwa wakati ili tuhakishie wa kwamba Watanzania wote ile tunachokipata wote tunakipata pamoja zoezi la ukaguzi wa miundo ya umeme jijini Dar es Salaam ni endelevu na kisha litaelekea mkopo pwani haridi gangana TBC Dar es Salaam Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Vizuri na kutotua changamoto zinazosababisha ngozi inayozalishwa nchini ushindwa kushindana katika soko la kimataifa akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu msajili wa baraza la vetinari nchini dr. Bernard Masuruli uh, jijini Dodoma uh, katikati akifungua kikao kazi cha wadau wa ngozi nchini amesema ngozi inayozalishwa nchini imekuwa ikikosa soko kutokana na ngozi kutokuwa na ubora unaotakiwa tupate taarifa zaidi ngozi usiozingatia mahitaji ya soko ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ngozi inayozalishwa nchini kushindwa kukidhi mahitaji ya soko. Hali hii inalazimisha Wizara ya Mifugo na no Uvuvi kukutana na wadau wa ngozi jijini Dodoma kujadili namna ya kuondoa changamoto hizi. Akifungua kikao hiki kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na no Uvuvi Elisante Eliseante Gabriel msajiri wa baraza la veterinary nchini Dr be dani masoruli kwa hiyo uchunaji pia tunaweza kuosimamia tatu kuhusu upigaji chapa ni kitu ambacho upigaji chapa unasimamiwa na wizara unasimamiwa na kaunti unasimamiwa na mamlaka ya serikali za mtaa na sisi wataalamu tulioko kule ngazi za chini ni sisi tunaopiga chapa kwa hiyo hata hili jambo la kupiga chapa na ukapiga mahali ambapo panakubalika sisi tunaweza kulisimamia vizuri kwa hiyo ni cha. na imani tukijipanga vizuri ili tatizo za ubora wa ng'ozi tunaweza kuliondoa. Sababu nikiona kama ni uchunaji ni uchinjaji Ni upigaji wa chapa. Ni tatizo ambalo liko ndani ya uwezo wetu na tukishirikiana wafugaji tunaweza tukaliondoa. Baadhi ya wadau na kiri kulipokea jukumu hilo sambamba na kutoa wito kwa wafugaji nchini. ashauri, wafugaji wote waweze kupata ushauri hizo ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa kushusha ubora ngozi. Kwa endapo wataweka zile alama kwa kufata maelekezo ya kitalamu. Nina imani kwamba ngozi zitakazokuwa kuwa zina, zinatokana na mifugo yetu zitakuwa bora na zikisindikwa zitakuwa kwenye ubora ule ambao unahitajika ki, kimataifa tunaanza kwenye kwa mfugaji kwamba ngozi ili uweze kupata ngozi nzuri ni, ni lazima uweze kumfuga mnyama kwa kufuata zile kanuni bora A, Dodoma na, na habari hiyo kutoka Dodoma inatupa wasaa wa kupata tafakuri baada ya habari fakuri baada ya habari unajua dunia hii imegubikwa na mengi ya kustaajabisha usema ukistaajabu ya Musa Musa aliyewakomboa Waizraeli kutoka Misri basi utayakuta ya Firauni ama farao ambaye alikuwa mtawala wa Misri hebu usikiliza katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu aliyemwingi wa rehma Kulikuwa na kijana mmoja maarufu kwa jina la Kimbalambala. Kimbalambala ambaye alikuwa akiishi na familia yake. Sasa mtoto huyu kivisa vingi katika familia hiyo. Mtu kutu majinuni Kimbalambala. Alikuwa na mengi ya kushangaza. Kimbalambala alikuwa na matukio mengi ambayo mara nyingi yalikuwa yanaisikitisha hata familia yake yeye mwenyewe. Siku moja siku ya sikukuu kama kawaida wazazi wa kimbalambala waliamua kuandaa chakula kizuri kwa ajili ya familia yote na kutokana na ila zake kimbalambala huyu alipofahamu kufanya hivi wakati mama yake akiwa ya jikoni akiandaa chakula hicho kimbalambala kama kusudi akaingia chumbani kwake na kujifanya kuwa eti anauchapa uchapa usingizi lakini katika hali halisi kimbalambala alikuwa ni mnafiki tu hizo zilikuwa ni hila zake Kimbarambara alikuwa macho ingawa alifumba macho kitandani. Sasa kile chakula kilipokuwa tayari baada ya mama Kimbarambara chumbani kwa mwanawe akafika kitandani na kisha kumuamsha kimbalambala tena kumuamsha kwa kumtikisa kwa nguvu zote. Lakini kwa kujifanya kuwa hamnazo kimbalambala hakustuka, kwa kujifanya eti hasikii na wala hajui kinachoendelea. Umbe wapi hiyo ilikuwa ni janja yake tu kimbalambala sasa baada ya baba kuondoka na kumuacha kimbalambala kimini ilipokuwepo lile sahani la chakula kizuri lile na familia nzima ya akina kimbalambala ili wale kwa pamoja